بيكو حلو بيكون في قناه كراميل بالنسبه للفيديو اللي فيديو منوع في وصفات في روتين فبقوا معايا الى اخر فيديو اذا عجبكم ضغطوا على لايك شاركوا في القناه وشاركوا الفيديو كبروا الشاشه واستمتعوا بالمشاهده بالنسبه لهذ الكيكه يعني قبل ما ندخلوا للدردشه هذه الكيكه هي كيكا صحيه ولذيذ ومكونات تاعو وبسيطة موجوده في قناه الطبخ والرابط في اسفل الفيديو شنو رايكم حبيت نشارك معكم واحد يعني نسولكم بالنسبه للفيديو اللي فيه روتينات الا حبيتو انه يكون فقط مخصص اللايف ستايل بما انه فيه اكل وفيه يوم يعني روتيني هكذا حتى غادي نتعلموا مثلا كيفاش غادي كيفاش غادي نسهلوا حياتنا اكثر ونبسطوها اكثر وبالنسبه نسمة الصباح هي اللي فيها كيفاش اننا نركزوا على نفسنا ونطوروا من نفسنا الا كنتم متفقين مع هذه الفكره هذه فاكتبوا تعليق اسفل الفيديو موجوده يعني نصائح ممكن نقولوا عليها نصائح ذكيه اللي كتساعده بشكل كبير يعني اننا نتخلصوا من الكراكيب اللي عندنا في الدار مثلا اه حيت ال... حنا كنستعملوا 20% من الاثاث اللي موجود عندنا في الدار و20% اللي كنستعملوا كنستعملوا الاثاث اللي قديم والاثاث جديد ما كانتستعملوهش ابدا يعني هكذا حنا كنستعملوا فقط جزء قليل او جزء صغير وفي نفس الوقت كان الآتات القديم وكنخبعوه وكنخفيو الآتات الجديد يعني واحد واحدة اللي هو متكرر عندنا تقريبا كاملين اذا اول حل اول حل هو انه لو كان ممكن ان انا ما نشريوش الآتات اللي ما كان ما نشريوش الآتات اللي ممكن نستعملوه وما نحتفظوش بالاتات اللي ممكن نستعملوه ممكن نبيعوه و منه و المال اللي نربحو فيه ممكن نستعملوه في شيء اخر اذا الاشياء اللي كنستعملوه بشكل يومي خصها مكان محدد هادي من الاشياء اللي كتسهل علينا يعني حياتنا بواحد الشكل كبير وكتبسطوا علينا ممكن يبان هذا واحد بسيط ولكن يأخذ منا كل وقت تخيلي كل صباح تتبحتي على نفس الاشياء اللي كتستعمليها بشكل يومي اذا حدي لها اما خزانه اما صندوق او لمكان مكان او لا فوق المهم الاشياء اللي كتستعملي بشكل يومي وكتبحتي عليها بشكل يومي خصي مكان محدد وعلى فكره حتى ولادك علمي لهم ان الاشياء اللي كيستعملوها بشكل يومي يحطوها في نفس المكان ولما يفتشو عليها ولا عليها يفتشو عليها في نفس المكان هكذا تكونوا متفقين على هاد النقطه هذه وكتربحو بزاف ديال الوقت وشيء اخر اللي كسال علينا حياتنا ايضا بشكل كبير حتى ولو بان لنا انه بسيط الافطار نعم الإفطار مثلاً كان اللي يعمل إفطار الذي من واحد وقت كبير وفي نفس الوقت كي يكون عنده صعوبة أو تكون صعوبة أنها تفيق وتستيقظ في وقت مبكر الذي كتعمل تعمل إفطار ويأخذ منها وقت طويل تعمله بالليل وتسخنه في الصباح كلما بدأت صباحة بهدوء وبدون أي توتر وبأي قلق فكنت متاكده أن أغلب يومك يكون هادئ كيف ما كانتو يومنا كينتهي يومنا فالإفطار لو كياخد منك وقت وكياخد منك مجهود فاعملي باللي وسخني في الصباح شيء آخر اللي كي# يعاوننا في الدار واللي علينا حياتنا ايضا هو مثلا المطبخ, المطبخ. حنا عارفين باللي المطبخ هو واحد المجهود كثير ووقت كبير احسن حاجه اننا نسهل علينا الكراكيب موجودين فيه المطبخ وننظموهم بواحد الشكل اللي هو انيق وفي نفس الوقت سهل هو ان الكؤوس يكونوا في مكان معين الصحون يكونوا في مكان معين مخصص له المواعين اللي عندهم حجم كبير يكونوا في مكان خاص بهم المقلات يكونوا في مكان خاص بهم كل ما خصنا لهم مكان لما نبحثوا عليهم من عملوا لا كركبه ولا حتى حاجه وفي نفس الوقت احنا عارفين مكانهم ولما ننظموهم نغسلوهم وننظموهم احنا سواء احسن او محسن أو وعين او ما او للمكان اللي كان فيهم هذا كيقل عليك الكركبه وفي نفس الوقت كيسهل عليك بواحد الشكل كبير المطبخ يا ريت لو ان لو ان فيه ديكورات او نباتات هذا كيعطيه جمال اكثر وما كي او مهتم من مهتمين اكثر بشراء مواعين او صحون بواحد الشكل كبير حيت كانوا حيت كان مركزين على تزيين المطبخ اكثر من تأتيت المطبخ جربوا هذه الحيلة هذه وتشوفوا الفرق أه وشي آخر مثلا أه سكار قهوة والشاي والتوبي اللي كان سعلهم بشكل يومي ريت أنهم يكونوا في المكان اللي هو واضح أه ويكون شكلهم أنيق هذا كي على النظام بواحد بشكل سريع وكل محتاجينهم يكونوا في مكان يعني ساهل الوصول له احسن ما داخل خزانه وكل مره غادي الخزانه كامله ونفتتشوا عليهم ونعاودوا الكركبه من جديد من جديد يعني مضيع على الجهد والوقت هي اشياء بسيطه بسيطه بسيطه ولكن كتسهل حياتنا لو استمرينا عليها شيء اخر اللي كينظم لينا المطبخ ايضا بواحد الشكل كبير يعني هي هي أشياء بسيطه ولكن يعني لو كانت متكرره بشكل يومي فكان ربحوا واحد الجهد كبير مثلا لو عندنا اكياس من التوب او من البلاستيك فبلا ما نحطوها في اي مكان وكلما فتشنا عليها فلازم اننا يعني نخربقوا كل شيء ونقلبوا كل المطبخ ف الحل هو سواء نخصول لها رف يكون واضح يكون باين او لا خزانة صغيرة او لا فقط بكل بساطة سلة سلة من خشب او من قصب او شكلها انيق فكلما حبي يعني حبينا ناخدو كيس من بلاستيك او نتوب نشو قليك سلة مباشرة لما نكملو نرجعوها ونحطوها في سلة مباشرة هذا يساعدنا بوحد شكل كبير وكنتجنبوه الكركبه اللي كتكون عندنا بشكل يومي اما بالنسبه للثلاجه فنغسلها يوم اسبوعيا ننظفها يوم اسبوعيا والعلب اللي فيها نشوفوا مده الصلاحيه لو كانت مده الصلاحيه بقاليها وقت قصير فنحطوها في الاسفل يعني في اماكن نوصل لها بسهوله ونشوفوها بسهوله هكذا نمنعوا نفسنا من التبذير ومنرمي الأكل فمرات يعني حرام أن أكل كي زوين ووكتفوت مدة صلاحيته مم. يعني هذه أشياء بسيطة ولكن كتساعدنا بشكل يومي. إيش شكل ديالو سوون؟ شتي تعنيش؟ <تصفيق> فالحمام مثلا الحمام مثلا فايضا نحطو في خزانه او نشروا رفوف او نعملوا حنافسنا رفوف او صناديق نسبغوها نزينوها ونحطوها فيها فين غادي نحطوا فوات ونحطو شامبو ونحطو جيل دوش او او سائل الحمام هاد كلشي الامور كتكون بسيطه ولكن كلما كانت خزانه او عملناها حنايا نفسنا صنعناها حنايا نفسنا فكتساعد على التنظيم بواحد الشكل كبير مكان الفواط ايضا يكونوا في مكان الفواط مكان ديال السوائل يكونوا في مكان السوائل هكذا لما كان كنبحثو كان يعني بدون ما نعملو اي صدا وفي الحمام ايضا ممكن ايضا نعملو فيها سله مخصصه للمل للملابس المسخه وشماعات شماعات نعلقوا فيها آه يعني الملابس النقيه هي اشياء بسيطه ولكن كتساعد على التنظيم بواحد الشكل كبير <تصفيق> بالنسبه الغرف الا حبينا أن غادي ما يكونش فيها كراكيب فمثلا تكون فيها السله يعني هذه شيء من الاحسن لو تكون فيها سله خاصه للملابس المتسخه يعني هكذا ما نحطهمش يعني فوق فوق الكرسي او فوق السرير او فوق اي حاجه فرا ولكن كنحطوها مباشره في السله مع الوقت كترجع عاده يكون عندنا سواء سلات اخرين او او صندوق انيق مثلا وشكله جميل مثلا كنحطو فيه اي شيء ما كيحتاش لي ابدا فقط ناخذ ونحطوا فيه ونسدو مثلا اللعب او اي حاجه ما كيحتاج منا ابدا اننا ننظموها وشيء آخر لو عندنا ملابس ملابس مثلا لازم أنا غادي نحدهم ونكويهم فسواء نحط لهم سلة خاصة بهم أو في الخزانة نكون مخصصة لهم واحد الرف خاص بهم وكن نسدو هكذا البيت كي يكون آنيق وكي يكون نظيف ومندم وكلما حبيت أنا نحدد حوجاتي ونكوي ملابسي فكنحل حل الخزانة وكن ناخد الملابس من الرف وك وكنرجعهم للخزانه من جديد ولكن كيكونوا منظمين ومكويين يعني اشياء بسيطه اشياء كتاخد القليل من الوقت ولكن محتاجه للاستمراريه هكذا كنخلصو المنزل من كل الكراكيب لو عندكم اي فكره اخرى فممكن انكم تكتبوها في التعليقات في الفيديو حتى نستفيد من بعضياتنا شكرا لكم